guys it's me back so runner background this is my everything so you're gonna follow my instagram if you've done follow my instagram i will swear you to be a dog so today's video i'm gonna to show you guys this is all about um i'm gonna have to makeover this one because wait i'm gonna to show you guys okay disebabkan maafnya selalu beli ni aku sabar jelas Makeover lagi Ya yeah. Just um Ada perubahan sedikit lah Here uh, Di sebabkan eh? <sighs> Sekejap Di sebabkan barang bodoh ni Aku terpaksa pindah ke sini Tapi um, Mungkin belah-belah kot hmm. lah Nanti I atur balik Okay Ya ampun guys air pasal paksa lah atur balik semua ni Okay So marilah Lakukan semuanya Okay but... If you know Baju ni sudah lama. <SILENCIO> hmm, rempit gang. Tak boleh pakai lagi ke. Kejap. Augh. Ouch. Ya. Kepala 3 1/2 na. Hey guys, so this is me back. So I baru je nak kemas. Jadi ya, yeah, let's room tour. But now I kena kena sapu semua ni because nampak sangat aku tu dik. Ha. Itu. and then i in cawan ni banyak lagi kot. Dan aku akan aku akan buat room tour senantilah tak tahu gila. Ah uh, tapi aku akan tunjuklah dekat korang nanti ya. And so yeah, let's go to let's go buat. Apa-apa je. Okay, let's go. Okay hey guys, so I think rasanya itu sahajalah our video pada kali ini So I'm so sorry for you guys kalau video ni adalah pendek sangat Because um, I bergaduh dengan mak I tadi Yeah, it's usually And nak-nak yeah, tumbang dah dua-dua Nggak -dua. okay, nge-kejap Alright guys, so thank you so much for watching this video And I tak rasa kan I macam ada perubahan sikit in my bilik Because my bilik lah sangat kecil sangat Yalah merupakan sesuai lah untuk aku But as long aku dah puas hati sangat Tak adalah bersama mana pun ha. Janji I dah buat semua ni disebabkan um, Bukan sebab untuk orang Untuk diri sendiri juga I'm still gonna love myself On oh, my room Even my room ni pun macam kotor sedikit kan Sebenarnya ada kotor-kotor tu uh, Kalau nak tahu Tapi as long aku dah puas hati dengan mic bilik uh, Janji jangan Jangan gaduh Sudahlah ha, Macam tu je And now Kepada yang nak minta milimeter tu Yang Nak milimeter Nak beli basikal Yang just tak bergerak tu ke Yang macam ni ke kau orang just boleh beli Dekat Jintel sahaja ha, By the way Video ni bukan sponsor Untuk semua orang, Bukan sponsor Bukan apa Tapi kita orang beli juga Bukan orang, korang orang ha, yang dah famous Famous ni pun Korang yang tak boleh Oh Sok hati orang lah ha, Macam tu Okay so Yeah thank you so much for watching this video and bye guys i'll see you guys in the next video bye guys